Ráda píšu, cestuju, to je všechno. Hmm, kulturu. Takže chodím do toho divadla, se psem. <laughs> tak asi nejvíc ten sport, hodně mě baví právě ten tenis, trochu i fotbal, to kolo, v zimě nějaké lyže, a, takže asi hlavně ten sport. No, kromě toho swingu, cestování, knížek, hudby, co ještě? Ráda vyrábím vlastní šperky, náušnice a no. Cestování. Hrál jsem pokr jednu dobu, zkoušel skoušel jsem se tím vydělávat trošku, ale spíš, spíš jsem skončil tak jak na nule. Neprodělal jsem, nevydělal jsem a i další sporty, ping-pong, tenis.